بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بزریا سپریم کورٹ اپریل میں ہی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات یقینی دیکھ کر چودری پرویز الہی نے پی ٹی آئی میں ہنگامی شمولیت کا فیصلہ کیا دوسری طرف طاقتور ہلکے اپنے کنگس پارٹی پروجیکٹ کو سبو ہوتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے ہیں اور معاملات اچانک کسی بڑے تصادم کی طرف بڑھنے لگے ہیں دوسری طرف پرویز الہی کی پی ٹی آئی میں شمولیت اور چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے استعفے کے ساتھ ہی چیف الیکشن کمیشنر وفاقی وزیر خزانہ اور نگران وزیر اعلی پنجاب کی قربانی دیے جانے کی سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں اور ہماری سیاسی تاریخ میں یہ سب کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات قرار پائیں گے کہ جن کی وجہ سے ملکی راجنیتی کا منظرنامہ بالکل ہی گرد آلود ہو گیا اور ایک ایسی آندھی چلی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا ناظرین یہ ہنگامی تبدیلیاں کس بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہیں اور کون سی بڑی طاقت ان بڑے واقعات کے پسے پردہ کار فرما ہے یہ ہمارے آج کے وی لوگ کا موضوع ہے اس میں ہم یہ تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پرویز الگ پر کیوں جوائن کی چیئرمین نیب نے استعفی دیتے وقت یہ الزام کیوں لگایا کہ انہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے خلاف انتقامی کاروائیوں پر مجبور کیا جا رہا تھا ان کو مجبور کون کر رہا تھا اور یہ کہ کیا چیئرمین نیب آفتاب سلطان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کے مقدمے کے سلطانی گواہ بن چکے ہیں پی ٹی آئی نے احتجاجی گرفتاریاں دینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں کون سا نیا خوفناک موڑ آنے والا ہے حکومت و اسٹیبلشمنٹ نے کیا لرزہ خیز منصوبہ بنا رکھا ہے جب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما گرفتاریاں دے دیں گے تو تحریک انصاف کے سابق اسمبلی و سرگرم کارکنوں کے ساتھ کیا وہی سلوک شروع ہو جائے گا کہ جس کا سامنا مصر میں اخوان المسلمون کو کرنا پڑ رہا ہے یہ وہ تلخ سوالات ہیں جن کا جواب آج کی اس غیر معمولی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اسی ویڈیو میں ہم یہ ایکسکلوسو رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کنگز پارٹی کی تشکیل کا پروجیکٹ کیا ہے اس میں چاروں صوبوں سے کون کون سے پولٹیکل ہیوی ویٹ شامل کیے جا رہے تھے کہ پرویز الہی کی اچانک پی ٹی ای میں شمولیت نے اس پراجیکٹ کا دھڑن تختہ کر دیا ہے اور اس پر اسٹیبلشمنٹ غصے سے پاگل ہو گئی ہے اور اس غصے و شدید اشتحال کی وجہ سے کون لوگ اسٹیبلشمنٹ کے دیو دیوہیکل افریت کے قدموں تلے آ کر کچلے جا سکتے ہیں؟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 چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنے از خود نوٹس میں واضح کر دیا ہے کہ صوبے میں عام انتخابات کی تاریخ دینا, گورنر کی ذمہ داری یا اختیار ہے ہی نہیں اور یہ کہ اس حوالے سے فیصلہ چیف الیکشن کمشنر یا وفاقی حکومت کا دیدی اختیار نہیں بلکہ ایک آئینی ذمہ داری اور بنیادی حقوق کا معاملہ ہے جس سے انحراف کی کسی صورت اجازت نہیں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کی وجہ سے انتخابی شطرنج کی پر کپتان کی پوزیشن بہت مستحکم ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم جماعتوں کا سانس پھولنے لگا ہے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کپتان نے کچھ عرصہ قبل یہ الزام لگایا تھا کہ نیب کو باجوا چلا رہا تھا اس لیے کرپٹ اناثر کے خلاف مقدمات اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جنرل کمر جوید باجوہ کو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ملکی آئین کے تحت نیب ایک انڈیپینڈنڈ ادارہ ہے۔ اس لیے بہت سے ناکدین کو عمران خان کا یہ موقف حضم نہ ہوا۔ لیکن اب نئے چیرمن نیب آفتاب سلطان کے استیفے سے قبل جو پسے پردہ حالات و واقعات پیش آئے ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نیب کو واقعی باجوہ ہی چلاتا ہے اور ہر دور کے باجوہ کا نام تو مختلف ہوتا ہے لیکن وردی اور کام یکساں ہوتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں نئی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک طاقتور ادارہ ایک بار پھر نیب ایف آئی اے اور محکمہ اینٹی کرپشن کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس لیے اس نے چیئرمین نیب آفتاب سلطان کا آفتاب سلطان کے انکار پر اس ادارے نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے رابطہ کر کے چیئرمین نیب کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ کر خان نے جو گگلی کروائی ہے اس کی وجہ سے ہم وقت کم اور مقابلہ سخت والی صورتحال میں فس گئے ہیں اور چیئرمین نیب بالکل تعاون نہیں کر رہا اسے کہیں کہ جس طرح ہم اپوزیشن کے خلاف تیز رفتار انتقامی کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں وہ ان میں اپنا کردار فوری طور پر ادا کرنا شروع کر دے یا استعفی دے کر گھر چلا جائے ناظرین وزیراعظم محمد شہبا شریف نے چیئر نیب آفتاب سلطان کو طلب کر کے ملکی سیاست و حکومت کے اصل سلطان کا یہ فرمانے علی شان سنا دیا جس پر آفتاب سلطان نے استعفی دے کر گھر چلے جانے کا آپشن اختیار کر لیا لیکن جاتے جاتے ایک بڑا دھماکہ کر گئے اور یہ کام اب ملک کی سیاسی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کے مقدمے کے سلطانی گواہ کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا اور اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو عدالت عزما انہیں طلب کر کے اس گفتگو کی مزید تفصیلات بھی مانگ سکتی ہے جو انہوں نے نیب افسران سے اپنے الوداعی خطاب میں کی چیئرمین نیب نے آن دی ریکارڈ یہ بیان دیا ہے کہ انہیں کہا جا رہا تھا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو فلاں کے خلاف روائی کرو ایک پلاٹ والے کو پکڑو اور اربوں کی کرپشن و لوٹ مار کرنے والوں کو چھوڑ دو آفتاب سلطان نے اس پکڑ دھکڑ اور انتقامی کی فرمائشوں کا جواب دیتے ہوئے نیک مشورہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ آئین پر عمل کرے اور پنجاب و خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروا کر دونوں صوبوں کا اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل کر دے ناظرین یہ مشورہ بھی اس بات کا آئینہ دار ہے کہ ان سے کیا کہا جا رہا تھا یعنی معاملہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہی تھا کہ جس کے پسے منظر میں انہوں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ انتخابات کروائیں دونوں صوبائی اسمبلیوں کے اور اقتدار نو منتخب نمائندوں کے حوالے کریں اور آئین پر چلیں کوئی مصنوعی حکومت لانے کے لیے نیب کو استعمال نہ کریں ناظرین کرام مستفی ہونے کے موقع پر چیئرمین نیب کی یہ گفتگو پولیٹیکل انجینئرنگ اور ہمارے کرپٹ سسٹم کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے اور ہماری ان ویڈیوز کی بھی جن میں ہم نے ملک میں جاری پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے ایکسکلوسیو رپورٹیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ان کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے ان ویڈیوز کے تھم نیل آپ اس وقت اسکرین اس پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرویز الہی کے خلاف انتقامی کاروائیوں اور ان کی طرف سے خان کا ساتھ دینے کے فیصلے کے حوالے سے بھی دو اہم ویڈیوز میں تمام پس پردہ سرگرمیاں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں ان کے تھم نیل بھی آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کینگز پارٹی پروجیکٹ کو کپتان کس طرح کلین بولڈ کرنے جا رہا ہے؟ یہ ویڈیو ہم نے دس گیارہ روز پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور چودری پرویز الہی کے خاص آدمی محمد خان بھٹی کو لا پتہ کر کے انہیں سیاسی بلیک میلنگ کا نشانہ بنائے جانے کے حوالے سے چار روز قبل ہم نے اپنی ویڈیو میں وہ ساری تفصیل بیان کر دی تھی۔ کہ جو اب پرویز الہی کی پی ٹی آئی میں شمولیت اور چیئرمین نیب کے استیفے کے دوران پیش آنے والے واقعات سے درست ثابت ہو گئی ہے ناظرین اب آنے والے ڈیڑھ دو ماہ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا پی ٹی آئی کو اسی طرح کوش کی کوشش کی جائے گی کہ جس طرح مصر میں حکومت کی طرف سے اخوان کو کچلا جا رہا ہے یہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم پرویز الہی کے خلاف کی گئی انتقامی کاروائیوں کی کچھ تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ بڑا راز بھی افشا کر رہے ہیں کہ کنگس پارٹی میں کون کون سے ہیوی ویٹ شامل کرنے کا منصوبہ تھا کنگز پارٹی کی تشکیل کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ کاوشوں کو کپتان نے ایک بار پھر ناکوچ چنے چبوا دیے ہیں۔ پرویز الہی کا اپنے ارکان اسیمبلی سمیت پی ٹی ای میں شامل ہونا خان کی ایک ایسی بڑی کامیابی ہے کہ جس پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت غصے میں پھنکار رہے ہیں۔ اور عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، فواد چودری، عثمان بزدار، اور اجاز الحق کو نیب میں تلبی کے نوٹسز بھجوا دیے گئے ہیں ایک ہی روز میں جس طرح کپتان نے دو وکٹیں گرائی ہیں اس کی وجہ سے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں پٹ گیا ہے اور کپتان ایک بار پھر چھا گیا ہے ناظرین سابق وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز الہی کی سخت ترین آزمائش جاری ہے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اپنا آخری فیصلہ کرنے کے لیے 10 روز کی ڈیڈ لائن دی تھی اور دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام بھیجوایا تھا کہ وہ عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور پھر اس فیصلے کے نتائج کے حوالے سے بھی تیار رہیں۔ چودری پرویز الہی کو جو دو آپشن دیئے گئے تھے وہ کیا تھے اور ان کے انتہائی قریبی وفادار ساتھی محمد خان بھٹی کو۔ اپنی زندگی کے نازک ترین لمحات کا کیوں سامنا ہے یہ تمام تفصیلات بھی ہم آج کی اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چودھری پرویز الہی کو جو دو آخری آپشن دیے گئے ان کا کنگز پارٹی کی تشکیل سے کیا تعلق ہے اور نئی قائم ہونے والی کنگز پارٹی میں چاروں صوبوں کی کون کون سی اہم شخصیات شامل ہونے جا رہی ہیں۔ ناظرین یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ چودری پرویز الہی کے انتہائی قریبی ساتھی سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی دو ہفتے سے لا پتہ ہیں اور مبینہ طور پر ایک طاقتور ادارے کی تحویل میں ہیں۔ وہ اس حال کو کیسے پہنچے یہ تمام تفصیلات بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بڑی خبر سن لیجئے کہ محمد خان بھٹی سے کی گئی انویسٹیگیشن کے بعد چودھری پرویز لاہی کے کچھ رشتے داروں کو بھی بار بار لاپتا کیا جا رہا ہے اور مبینہ طور پر جن مزید افراد کو لاپتا کیا جا سکتا ہے ان میں چوہدری پرویز الہی کے نجی میڈیا سیل کے سربراہ چیف فوٹوگرافر اقبال چودھری سمیت لاہور کے چار پانچ سینئر صحافی بھی شامل ہیں جی ناظرین ان صحافیوں کو لاپتہ کر کے منی لانڈرنگ سمیت کن امور پر تفتیش کی جائے گی اور اس خوفناک ایکٹیویٹی کے ذریعے چودھری مونس الہی اور چودھری پرویز الہی کو کیا خاص پیغام دیا جائے گا یہ ایکسکلوسو تفصیل بھی ہم آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ان دو آپشنس کی تفصیل سن لیں کہ جو چودھری پرویز الہی کو دیے گئے ہیں ناظرین پہلا آپشن یہ دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو منائیں کہ وہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنا سیاسی سفر جاری رکھیں اور فوری عام انتخابات کی ضد نہ کریں ملک میں دو سال کے لیے قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے میں تعاون کریں اور اگلے عام انتخابات میں کامیابی کی صورت میں جب دوبارہ وزیر اعظم بن کر اقتدار سنبھالیں تو ملکی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلیں اس پہلے آپشن پر عمل درامد میں تعاون کے سلے میں چودھری پرویز الہی کو آفر دی گئی ہے کہ انہیں قومی حکومت کی سربراہی بھی دی جا سکتی ہے اور ایوان صدر بھی پیش کیا جا سکتا ہے دوسرا آپشن یہ ہے ناظرین کہ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے پر تیار نہیں ہوتے تو پھر چودھری پرویز الہی خان کا ساتھ چھوڑ کر نئی مجوزہ کنگز پارٹی میں شامل ہو جائیں جس میں ملک بھر سے ستر سے اسی بڑے الیکٹیبلز کو شامل کرنے کا ہومورک مکمل کیا جا چکا ہے اور جس کی تشکیل کا باقاعدہ اعلان مارچ کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں متوقع ہے ناظرین طویل غرخوض کے بعد چودری پرویز الہی نے پہلا آپشن پسند کیا اور پی ٹی ای میں وہ شمولیت اختیار کر چکے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ کنگز پارٹی میں ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے طاقتور لیڈروں کو شامل کیا جائے گا اور اگلے عام انتخابات کے دوران اس نئی جماعت کو قومی اسمبلی کی چالیس سے پینتالیس نشستیں دلوائی جائیں گی بلوچستان میں سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بنایا جائے گا اور پنجاب سندھ اور خیبر پختونخوا میں ساٹھ, چالیس اور تیس کے قریب صوبائی نشستیں دلوا کر ایسی بارگیننگ پولیٹیکل پاور میں لایا جائے گا کہ جس پارٹی کے ساتھ کنگز پارٹی شامل ہوگی اس صوبے کا وزیر اعلی اسی پارٹی سے منتخب ہوگا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان کی باپ پارٹی اور سندھ کے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے طاقتور رہنما اس نئی کنگز پارٹی میں شامل ہوں گے پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تحنماؤں کو اس نئی مجوزہ کنگز پارٹی میں شامل کرنے کا ہوم ورک مکمل کیا جا چکا تھا لیکن پرویز الہی کی پی ٹی ای میں شمولیت اور چیرمن نیب کے استیفے کی وجہ سے اس بڑے اور دھماکہ خیز پروجیکٹ کو حتمی شکل دینے میں تاتل آ گیا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس نئی کنگز پارٹی کی تشکیل سے پاکستان تحریک انصاف کو جنوبی پنجاب اور خطاب پوٹھوہار میں بہت بڑا ڈینٹ پڑنے جا رہا ہے کئی بڑی سیاسی جماعتوں کے کون کون سے لیڈر اس کنگز پارٹی میں شامل کیے جا رہے ہیں یہ نام ناقابل یقین بڑے سیاسی دھماکے بن کر جلد میڈیا میں سامنے آ سکتے ہیں اور ہم یہ ایکسکلوسیو رپورٹ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین ان ہیوی ویٹس میں شامل ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک محمد میاں سومرو ظلفکار مرزا اور ارباب غلام رحیم سندھ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مفتا اسماعیل بھی اس نئی مجوزہ کنگز پارٹی میں شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں بلوچستان کے سابق سردار سناولہ اور بلوچستان کے سابق صوبائی صدر سردار یار محمد رند کے ساتھ ساتھ باپ پارٹی بھی نئی مجوزہ کنگس پارٹی میں شامل ہوگی پنجاب سے سردار جہانگیر خان ترین علیم خان چودھری محمد سرور چودھری نثار علی خان شاہد خاقان عباسی مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ ساتھ نوابزادہ منصور علی خان اور مخدوم سید احمد محمود کی بھی نئی مجوزہ کنگز پارٹی میں شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں تاہم مخدوم سید احمد محمود اور شاہد خاقان عباسی کی طرف سے اس آپشن کی سختی کے ساتھ تردید کی جا رہی ہے پی ٹی آئی میں شمولیت کپتان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور چیر بین نیب کے نے بھی کپتان کے مخالفین کی سیاست پر اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی گیم پر بہت بڑا ڈینٹ ڈال دیا ہے تاہم یہ بڑی بڑی کامیابیاں ایک بڑی آزمائش کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی تشکیل کو ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے موخر کر کے پہلے پی ٹی آئی سے نمٹنے کے پر غور کر رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے کے کے دوران کپتان اور ان کے کے خلاف انتقامی کارروائیاں اپنے عروج پر رہیں گی لاپتا ہو جانے والے پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی کا پتہ مل گیا ہے جس کے بعد ان کے اہل خانہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے سابق وزیر پنجاب چودھری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کون ہیں ان کا کیریئر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں کہاں سے ہوتا ہوا وہ لاپتہ افراد کے موجودہ اسٹیٹس تک پہنچے ہیں یہ ہمارے آج کے اس ایکسکلوسیو لاگ کا موضوع ہے اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مٹیاری سندھ سے گرفتار کرنے کے بعد سندھ پولیس نے انہیں کس کے حوالے کیا اور پھر انہیں کس صوبائی دارالحکومت میں لا کر رکھا گیا ہے ان سے کس حوالے سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور وہ کس کی حراست میں ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ محمد خان بھٹی کے کندھے پر رکھ کر جو بندوق چلائی جائے گی اس کا نشانہ کس کس کو بنایا جائے گا اور ڈھائی کروڑ روپے کی اس مبینہ سرمایہ کاری کی تفصیل بھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ بڑی رقم بڑے بڑے لفافوں میں ڈال کر کچھ خاص اینکر پرسنز اور یوٹیوبرز میں ہنگامی طور پر تقسیم کیوں کی گئی ہے اور ان لفافوں کے بدلے میں انہیں کیا مشن سوپا گیا ہے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 پنڈی بھٹیاں سے منڈی بہادین تک ان کے قبیلے کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں اور محمد خان بھٹی کا تعلق اسی جی دار قبیلے سے ہے ان کے بڑے بھائی احمد خان بھٹی مرہوم بھی بڑے دلیر اور بہادر جوان تھے اور ایسی ہی آزمائشیں انہیں بھی پیش آئی تھیں اور وہ ان تمام آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلے تھے احمد خان بھٹی مرحوم کے صاحبزادے ساجد احمد خان بھٹی مسلم لیگ کاف کے سابق ایم پی اے بھی ہیں محمد خان بھٹی اور احمد خان بھٹی کے والد مرحوم کا چودھری ظہور الہی شہید کے گھرانے سے کئی اشرے پرانا تعلق ہے اور یہ خاندان اپنی وفاداری میں ایک مثال مانا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سندھ پولیس نے انہیں دھوکے سے گرفتار کر کے جس طاقتور ادارے کی تحویل میں دے دیا ہے اس کے سیف ہاؤزز میں جا کر جنگل سے ہرن پکڑ کر لانے کا حکم دیا مختلف محکمے گئے اور ناکام واپس آ گئے پھر بادشاہ نے اپنے ایک خاص طاقتور ادارے کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں جائے اور ان کے لیے ایک ہرن کا شکار کر کے لائے کچھ دیر بعد جنگل میں سے لطیفہ کسی زمانے میں پنجاب پولیس کے حوالے سے بولا جاتا تھا لیکن اب ہر طاقتور ادارے کے حوالے سے زبان زد عام ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دوران تفتیش محمد خان بھٹی سے ایسی باتیں اگلوائی گئی ہیں کہ جن کے بعد گجرات گجراوالہ اور لاہور میں محمد خان بھٹی اور چودھری پرویز الہی کے مختلف گھروں پر چھاپے مار کر مزید ملازموں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور مختلف الیکٹرانک ڈیوائسز بھی قبضے میں لی جا چکی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی حیدرآباد نے مٹیاری سندھ سے محمد خان بھٹی کو گرفتار کرنے کے بعد اسی طاقتور ادارے کی تحویل میں دیا جس کی تحویل میں پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنما بھی سخت ترین تفتیش بھگت چکے ہیں اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیے گئے ناروا سلوک پر ایکشن لے ذرائع کا کہنا ہے کہ مٹیاری سندھ سے محمد خان بھٹی کو لاہور لایا گیا جہاں ایک سیف ہاؤس میں ان سے تفتیش کی جا رہی ہے ناظرین ایک طرف تو طاقتور ادارہ اپنے مخصوص انداز میں اپنا کام کر رہا ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل متحرک ہے اور مبینہ طور پر ڈھائی کروڑ روپئے مختلف بڑے بڑے لفافوں میں ڈال کر ڈیڑھ دو درجن اینکرز اور یوٹیوبرز ٹیوبرز میں تقسیم کیے گئے ہیں اور انہیں یہ مشن سونپا گیا ہے کہ وہ طاقتور ادارے کے سیف ہاؤس میں دوران تفتیش محمد خان بھٹی کی بیان کی گئی مبینہ کہانیوں کو نمک مرچ لگا کر الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر وائرل کریں تاکہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لینے کے لیے زمین ہموار ہو اور انہیں جب انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جائے تو محسوس یہ ہو کہ واقعی ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے اصل نشانہ چونکہ چودھری مونس الہی تھے لیکن چونکہ وہ بر وقت بیرون ملک چلے گئے تھے اس لیے اب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ مشن وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو سونپا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈھائی کروڑ روپے کے لفافے اینکرس اور یو میں تقسیم کرنے والوں نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں اور کئی وعدہ معاف گواہ بھی تیار کر لیے گئے ہیں جو یہ کہانیاں بیان کریں گے کہ وہ مختلف ٹھیکوں کی مد میں اور تقرریوں و تبادلوں کے نام پر محمد خان بھٹی کے ذریعے چودھری مونس الہی اور چودھری پرویز الہی کو کروڑوں اربوں روپے کی رشوت پہنچاتے رہے ہیں ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد خان بھٹی سے کرپشن کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نون لیگ کے کون کون سے ایم پی اے اور ایم این اے چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے ساتھ خفیہ طور پر رابطے میں تھے اس سیاسی تفتیش نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے ان دعووں کی کلی بھی کھول دی ہے کہ طاقتور ادارے اب اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں ناظرین محمد خان بھٹی کو لاپتہ کیے جانے کے اس واقعے کے بعد میڈیا کا افسوسناک کردار بھی ایک سوالیہ نشان ہے یاد رہے کہ محمد خان بھٹی نے اپنے کیریئر کا آغاز چودھری خاندان کے میڈیا مینیجر کے طور پر کیا تھا وہ پچھلے تیس برسوں سے چوہدری خاندان کی طرف سے پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی خدمت پر معمور ہیں اور اس دوران سینکڑوں صحافیوں پر ان کے ذریعے نوازشات کی بارش کی گئی لیکن اب جب آزمائش کا مرحلہ آیا ہے وہ بہت سے مجنو جو کسی امتحان کے وقت خون دینے کے دعوے کیا کرتے تھے بس چوری کھانے والے مجنو ثابت ہو رہے ہیں اس لیے اب غالب امکان یہ ہے کہ جب موجودہ آزمائش کا نازک مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تو محمد خان بھٹی چودھری مونس الہی اور چودھری پرویز الہی اپنے میڈیا سیل میں ایک اہم میٹنگ ضرور کریں گے اور محمد خان بھٹی کے لاپتہ رہنے کے دو تین ہفتوں کے دوران پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا میں کی گئی کوریج کا ریکارڈ ملاحظہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے سینکڑوں چوری کھانے والے مجنو میں سے کتنے مجنوع ایسے تھے کہ جنہوں نے سخت ترین آزمائش کی اس گھڑی میں اپنی چوری حلال کی اور کے کے بعد میڈیا کے حوالے سے چودری خاندان اپنی نئی ترجیحات کا تعین بھی کرے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیا سیل کے اہم ترین ذمہ داران اقبال چودھری گلزار آوان سیدی شکیب جاوید اور سیدی آصف رحمان کی سرکردگی میں ایک ٹیم اس حوالے سے تمام ریکارڈ مرتب کر رہی ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات بھی ضرور دیجئے کہ پولٹیکل انجینرنگ اور نئی کینگز پارٹی کی تشکیل کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے اس دوران چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا اللہ حافظ